Tämän videon aiheena on tila ja paikka. Tavoitteena on tuoda esille sitä, millä tavalla tila määrää toimintaa ja erityisesti kielellistä toimintaa. Ja millä tavalla ihmiset kyseenalaistavat ja muokkaavat tilan asettamia normeja. Videoluentoni perustuu Jyväskylän yliopistossa tekemääni tutkimukseen viittomakielen opiskelijoiden monikielisistä ja multimodaalisista käytänteistä ja artikkeliin, joka on julkaistu Linguistics and Education-lehdessä. Esittelen nyt aluksi muutaman taustaajatuksen, jotka ovat lähtöisin kulttuuri- ja humanistimaantieteistä sekä kriittisen monikielisyystutkimuksen ja sitä kautta sosiolingvistiikan alalta. Miksi aihe on tärkeä? Fyysiset tilat määrittelevät vuorovaikutuksen resursseja. Tila ja paikka asettaa normeja ja odotuksia sille, miten tulisi toimia jossain tilassa. Tila ja paikka luo tarjoumia joidenkin tiettyjen kielten käyttöön, eli tietyillä kielillä voi olla valtaa muilta, muita kieliä enemmän. Usealla tutkimusalueella on tapahtunut niin sanottu spatiaalinen käänne, eli multimodaalisen käänteen jälkeen ja yhteydessä Tutkijoita on alkanut kiinnostaa tilan ja paikan merkitys. Tämä on yksi lempiajatukseni. Blummart korostaa, että monikielisyyttä ei tulisi tarkastella yksilön taitona, vaan tulisi tarkastella sitä, miten ympäristön tausta ja sosiaalisesti vuorovaikutuksen kautta luotu ympäristö mahdollistaa tai ei mahdollista kielellistä toimintaa. Tila on ikään kuin yksi toimija, melkein kuin persoona, vuorovaikutustilanteessa. Erityisesti viittomakielisessä vuorovaikutuksessa ja sen näkökulmasta tila on ratkaiseva. Usein tila on rakennettu suotuisaksi puhutulle ja kirjoitetulle kielelle. Aiemmassa tutkimuksessani tarkastelin, miten viittomakieliset muokkaavat kieltään sopivaksi tilaan. Nyt tarkastelen tilan ja viittomakielisen vuorovaikutuksen kohtaamista laajemmin. Tutkimuksessa, josta artikkeli on kirjoitettu, tarkastelin erityisesti niin sanottua hevosenkenkämuodostelmaa. Miten tilaa ja paikkaa tulisi lähestyä? Tila nähdään sekä konkreettisena paikkana että sosiaalisesti rakennettuna tilana. Tila rakentuu ihmisten toiminnassa. Tila on käytänteiden kehys, pohjakaavio tai templaatti. Tila ei missään tapauksessa ole neutraali. Mutta vaikka tilalla on paljon valtaa, ihmiset ottavat paikkoja haltuun omalla toiminnallaan. Tilat ovat meidän asuttamia, muokkaamia, valloittamia ja haltuun ottamia. Kun saavumme johonkin tilaan, me tunnistamme heti, että mistä tilasta on kyse, ja millaista toimintaa tilassa edellytetään. Tiedämme erityisen hyvin, millainen on paikan vuorovaikutusjärjestys. Eli Interaction order. Eli käytännössä esimerkiksi se, toimitaanko tilassa yksin, yhdessä vai ryhmässä, vai onko kyseessä paikka, jossa yksi luennoi ja muut ottavat passiivisesti vastaan. Tässä sama englanniksi. Ja tässä kuva yhdestä tilasta, josta heti voitte nähdä, minkälaisia erilaisia vuorovaikutusjärjestyksiä tämä tila suo tai sallii tai ehdottaa toimijoille. Näistä näkökulmista tutkin toimintaa erässä luentosalissa, jossa osa suomalaisen viittomakielen koulutuksesta tapahtui. Tarkastelin tilan historian ja tilassa vallitsevien normien sekä viittomakielisen vuorovaikutuksen normien kohtaamista. Kysymykseni oli, millä tavalla ja mitä viittomakieltä käyttävät tai miten viittomakieltä käyttävät ottavat haltuun tiloja. Tutkimusta varten kerättiin etnografinen aineisto, eli tarkoituksena oli saada samaan ilmiön mahdollisimman monta eri näkökulmaa. Videoin luokkahuoneen vuorovaikutustilanteita ja erityisesti tilanteita, joissa opiskelijat saapuvat luokkahuoneeseen. Kirjoitin kenttämuistiinpanoja, haastattelin opiskelijoita ja opettajaa ja keskustelimme aiheesta yhdessä. Kävi ilmi, että tilaa ja siihen sijoittumista muokattiin sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti. Käytin siis varsinkin kurssin alussa ihan selkeää neuvottelua siitä, missä kenenkin kannattaisi istua ja pitäisikö tuoleja tai pöytiä siirtää. Myöhemmin kurssin edetessä neuvottelu ei ollut enää näin ilmeistä, vaan implisiittisempää, hienovaraisempaa. Esimerkiksi luokkaan tullessa opiskelijat seurasivat katseellaan tarkkaan, mihin kukin meni istumaan ja oliko henkilöä mahdollista nähdä. Pyrittiin järjestämään tilanne niin, että jokainen pystyi näkemään toistensa viitotut kommentit. Opiskelijat eivät kuitenkaan menneet istumaan selkeään hevosenkenkän muodostelmaan, eli muodostelmaan, vaan istuvat luokassa rivissä, joskin todella etäällä toisistaan. Miksi näin tapahtui? Vaikka kyseessä oli viittomakielinen tilanne, opiskelijat kuitenkin orientoituivat perinteiseen opettajajohtoiseen luokkahuoneopetukseen, jossa on tärkeää nähdä nimenomaan opettaja. Myös tila itsessään asetti rajoituksia. Esteitä vapaammalle sijoittumiselle toivat isot pöydät, joita oli vaikea siirrellä. Ovien sijainti, vanhassa luokkahuoneessa oleva kakluuniuuni, joka vie osan tilasta pois. Toisaalta keholliset rutiinit, niin sanottu place ballet, tilan paletti, vaikutti siihen, mihin ihmiset menivät. Keholliset rutiinit-termiä käytetään kuvaamaan rutiininomaisia toimintoja, jotka muodostuvat, kun ryhmä ihmisiä kokoontuu yhteen. Mutta nämäkin liittyvät ihmisten henkilökohtaisiin taustoihin. Esimerkiksi tässä tilanteessa kävi ilmi, että yksi osallistuja, osallistujista ei ollut ennen yliopisto-opiskeluaan ollut hän oli ollut ennen yliopisto-opiskelua integroituna opetukseen, jossa pääkieli oli puhuttu kieli. Koska hän käytti kuulokojetta, hän oli aina tottunut sijoittumaan toiseen laitaa luokkaa, jotta kuulokojen puoleinen korva olisi sinne suuntaan, missä muut puhuivat. Hän kertoi, että hän edelleen automaattisesti, rutiininomaisesti meni juuri samalle puolelle luokkaa. Jopa tilanteessa, jossa opetuskielenä ja keskustelukielenä oli viittomakieli. Vuorovaikutuksen tutkija Jones huomioikin, että meidän keho on kuin diskurssien varasto. Eli kaikki aiemmat kokemukset, meidän näkemykset tulevat ilmi kehon rutiininomaisena toimintoina. Myös itse luentosalin historia on mielenkiintoinen. Rakennus on rakennettu jo 1883 ja se on toiminut muun muassa asuntolana Luonnontiedon suomen kielen opetuksen salina, ja sotilassairaalana sodan aikana. Näitä asioita opiskelijat eivät luonnollisesti tiedä, mutta heidän varma, heihin varmasti vaikuttaa se, että tila on ollut, kuten alussa totesinkin, vahvasti puhutulle kielelle suunniteltu. Tämä näkyy suoraan tilan varustuksessa, huonekalujen sijoituksessa ja niin edelleen. Lopuksi kysymyksiä pohdittavaksi. Millä tavalla minun tulisi tulkkina ottaa huomioon tilan arkkitehtuuri ja huonekalujen sijoitus? Millaiset tilat sopivat hyvin erityisesti visuaaliselle ja keholliselle vuorovaikutukselle? Mitä voin opiskelijana ja tulkkina tehdä, jotta tila ei sanele puhutun ja kirjoitetun kielen valtaa? Eli miten voin itse muokata tilaa niin, että myös visuaalinen ja kehollinen vuorovaikutus on mahdollista ja vaivatonta.